Циклі, ціклі, ціклі, ціклі, ціклі, ціклі, ціклі, ціклі,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 мові і молодь за свій народ, то ми однозначно і подолаємо ворога, який є, на жаль, в нашій державі зараз. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.